Protocoalele secrete dau peste cap planurile din acerere în dosarul lui Radu Mazre. Protocoalele secrete încheiate cu Serviciul Român de Informații par se pun în roate Direcției Naționale Anticorupție, la termenul de vineri de la instanța supremă, în dosarul Polaris. În care fostul Edil Radu Mazrei este acuzat de fapte de corupție, omul de afaceri Sorin Strutinski, inculpat sub liniere el în dosar, a cerut instanței să solicite din ale muriri privind implicarea serii în această cauză. Apretorul lui Sorin Strutinski a cerut, vineri, magistracilor în altei curci de casacie sub liniere ii justicie, se solicite Direcției Naționale Anticorupție, DNA, structura centrală se emit remuri privind implicarea Serviciului Român de Informații, TRI, în dosarul Polaris, în care omul de afaceri are calitatea de inculpat, potrivit mediafax. Cererea a fost lansat în contextul de secretizării protocolului încheiat în 2009 între Ministerul Public și Serviciul Român de Informații. <hie> în acest dosar, fostul Edil Radu Mazăre are calitatea de inculpat, însă la acest termen a fost reprezentat de avocat, întrucât acesta încă se află în Madagascar. Stanca a stabilit un nou termen pentru discutarea acestei cereri pe 11 mai, când va fi discutat sublinierei raportul expertului. sublinierea din telecompletului, judectorul Ionuc Matei, a dispus sublinierea amendarea expertului cu 500 de lei, întrucât tergiversează acest demers. Potrivit procurorilor DNA, fostul primar al Constanței Radu Zrea a fost trimis în judecat pentru trei infracțiuni de luare de mit, abuzând serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit sub linie conflict de interese în form continuat 12 acte materiale. Alturi de fostul Edil al Constanței, au fost prim-sublinierei judecată deputatul PSD de atunci Eduard Martin, sublinierei mai mulți funcționari din cadrul primăriei Constanta, Constanța, precum sublinierei omul de afaceri Sorin Strutinski, acesta din urmă pentru trei infracțiuni de complicitate la luare de mit. De asemenea, în acest dosar au fost trimis în judecat deputatul de atunci Eduard Martin, asociat al Secepolarisme Holding Se.tre.le, dar sublinierea I. Polarisme Holding Se.tre.le, pentru complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut, pentru sine sau pentru altul, un folos necuvenit precum subliniere-i pentru dare de mit. În acela subliniere-i dosar sunt judecaț Gabriel Stan, viceprimar al municipiului Constant la Data Faptelor, Tudorica Tolea, Doru Aurelian Harpalete, Alina Pavel. Ghiul Nihal Mutalup sub linieră Isorina, la Laura Oprea, funcționarii în cadrul primriei Constanța la data faptelor, pentru abuz în serviciu. Potrivit unui comunicat DNA, în perioada 2006-2009, Radu Mazure, beneficiind de ajutorul lui Sorin Strutinski, a solicitat suma total de peste 2 milioane euro sub A primit circa 1 milion euro sub liniere 2 milioane 472.303,8 lei de la reprezentanții a două și comerciale, în scopul facilitării emiterii documentațiilor de urbanism necesare dezvoltrii unor proiecte imobiliare de tip mal pe care aceste firme intenționau să le dezvolte în Constanța. De asemenea, în perioada 2008 la 2014, Radu Mazure, cu ajutorul lui Sorin Strutinsky, ar fi primit de la SEC. Polarisme Holding SRL, al cerei asociat sublinierei administrator în fapterea Eduard Martin, peste subliniere 8 milioane de euro, pentru ce a asigurat acesteia că sublinierea tigarea unei licitații organizate de primăria Constanca pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare a ora subliniereului. potrivit Na. în anul 2008, între 10. Polarisme Holding se punctre punctele Sublinierei Primria Constanța a fost încheiat un contract având ca obiect delegarea serviciului de salubrizare pentru o perioadă de 25 de ani E un act adițional la acest contract prin care valoarea acestuia a fost majorat nejustificat cu 10 milioane de lei. În acest caz, Mita a fost primit într-o manier identic, prin intermediul unor contracte de publicitate fictive încheiate între sc. Polarisme Holdings SRL sublinierea i aceea sublinierei firm controlat de inculpacii Mazrera Dutefan Subliniere-i Strutinski-Sorin Gabriel. Suma totală achitată în baza acestor contracte a fost, conform calculelor expertului desemnat, de 33.987.771,57 de de lei. În urmarea încheierii acestui contract a fost produs primriei Constan ca un prejudiciu în sumă de 200.213.248.91 lei. Din care TVA 36.811.616,60 lei, sunt care constituie în acela subliniere timp un folos necuvenit obținut de societatea Comercial Beneficiară a contractului, susțin procurorii anticorupție.